في هذا الفيديو سنذهب لنزهة داخل برنامج التاجر على موقع امازون الذي يسمى بامازون سيلر سنترال ونتعرف على الروابط المهمة داخل البرنامج انا الان موجود في الصفحة الرئيسية لحسابي في امازون سيلر سنترال امازون سيلر سنترال هو البرنامج الخاص لموقع امازون للتجار التي تبيع على الموقع فهذه هي الصفحة الرئيسية وسنتعرف عليها خلال هذا الفيديو انتبهوا في المربع الاول هنا your orders هنا سنرى جميع المبيعات التي تتعلق في المنتجات التي انا ابيعها بنفسي اي انا كتاجر FBM يمكنني من خلال هذا الحساب إدارة مبيعات بصفتي كتاجر FBM أي Fulfillment by Merchant أي أنا أبيع وأشحن المنتجات وأغلف المنتجات بنفسي أو يمكنني أيضا من خلال البرنامج إدارة مشروع كتاجر FBA فهذا المربع يتعلق أكثر في المبيعات التي حصلت في حسابي بصفتي كتاجر FBM يمكن رؤية في خلال السبع أيام الأخيرة لقد بعت 25 منتج لا يوجد الكثير من المنتجات التي اتعامل معها بصفتي كتاجر اف اي لا يوجد الكثير من المنتجات التي اشحنها بنفسي غالبيه منتجاتي موجوده في مخازن امازون ويوجد بعض المنتجات التي انا اشحنها بنفسي من بلادي لانه مخازن امازون لا تقبل بتخزين المنتج بسبب المكونات الموجوده في المنتجات هذه في المربع نيوز سنرى الأخبار الأخيرة عن موقع أمازون Payment Summary هنا نرى المبالغ التي أمازون يرسلها لحسابي على بايونير فانتبهوا أنه حاليا لدي 919 دولار و 76 سنت أمازون كل أسبوعين يرسل المبلغ الإجمالي المبين هنا يرسله لحساب البايونير أيضا يمكنكم رؤية الإرسالية الأخيرة كم بعثوا أي مبلغ فهنا لقد ارسلوا 933 دولار و26 سنت في هذا التاريخ فمن خلال البيمنت سمري يمكننا اداره جميع المبالغ التي امازون يرسلها لحسابنا البايونير يمكن الضغط على المبلغ هنا ورؤيه تفصيل كامل لهذا المبلغ وكيف تكون هذا المبلغ هنا امازون سيلين كودز كل ما يتعلق في بعض النصائح لامازون لحسابي الخاص إما بخصوص Inventory يمكن رؤية المنتجات التي ستنتهي عن قريب أو قد انتهت وعلي أن أجدد الكمية في مخازن الأمازون بخصوص الأسعار إذا يوجد منتج معين الذي سعرته بسعر عالي Growth هنا سيبدأ باقتراح بعض المنتجات الأخرى المتعلقة في المنتجات التي أخزنها لديهم واحتمال كبير أنها لدي أو يمكنني بيعها أيضا Advertising كل ما يختص في التسويق والفلفلمنت ايضا بخصوص تخزين المنتجات على موقع امازون هنا الروابط الرئيسيه هنا الروابط التي يمكننا اداره حسابنا انتبهوا قبل ان اتسرق لهذه الروابط انزل الى تحت انتبهوا هنا بالبرفورمانس يمكن رؤيه اداء مبيعاتنا وتقييم حسابنا يمكننا هنا الضغط على الاكونت هيلث ورؤيه سلامه حسابنا هنا يمكن رؤيه اذا يوجد رسائل التي لم نقراها بعد A to Z Guarantee Claims و تشارج باك Claims هنا إذا يوجد مشترين طلبوا في إرجاع المنتج أو إرجاع مبلغ المنتج وهنا إذا يوجد شكاوي مهم جدا إذا هنا يوجد شكاوي أن نعالجها في الحال دون الانتظار ليوم واحد إياكم الانتظار لوقت طويل حتى تعالجوا المشكلة حلوا المشكلة بسرعة هنا يمكن رؤيه السمر سيلز أداء مبيعات الحساب ان هذا الحساب هو فقط حساب تدريبي هذا الحساب الذي نعلم فيه طلاب الاكاديمية ولا يوجد عليه الكثير من المبيعات نسبيا هنا يمكن رؤية عدد الريفيوز او الفيدباكس على المتجر يوجد نوعين من الريفيوز على امازون يوجد ريفيوز على صفحة المبيعات اي على المنتج نفسه ويوجد ريفيو او فيدباك على المتجر نفسه على المتجر الخاص لي فهنا نرى الريفيوز على المتجر الخاص بي هنا نرى عدد الانفنتوري بلانينج هنا نرى المنتجات التي مخزنة في مخازن امازون لهذا الحساب ويمكن رؤية كم مسموح لنا نشحن منتجات وهنا كما ذكرت هنا الروابط الرئيسية وسأبدأ بأن شرح عنها جميعها تابعوا بخصوص كتالوج الرابط هذا يختص في إضافة منتجات جديدة إذا نريد إضافة منتجات جديدة علينا التوجه للرابط catalog add product ومن هنا نبدأ بإنشاء صفحة مبيعات على موقع أمازون صفحة مبيعات لمنتج جديد غير موجود على موقع أمازون انتبهوا إذا المنتج موجود على موقع أمازون عليكم الدخول للصفحة والاشتراك هناك في الصفحة الدخول لقائمة التجار ليس عليكم إنشاء صفحة جديدة ف كما ذكرت الموقع مبني ككتالوج إذا المنتج الذي تريدون بيعه موجود ومعلن في الموقع انضموا لهذه الصفحة انفنتوري هو بكل ما يختص في مخزوننا عند الضغط على Manage Inventory سأدخل لجميع المنتجات الموجودة في مخازن الأمازون وأيضا التي موجودة لدي إذا يوجد منتجات لدي وأنا أبيعها أي أنا بصفتي كتاجر FBM إذا يوجد منتجات في مخازن الأمازون أي بصفتي كتاجر FBA فهنا يمكن رؤية جميع المنتجات كتاجر FBA وكتاجر FBM إذا أريد رؤية فقط المنتجات التي شحنتها لمخازن أمازون، فيمكن رؤيتها من خلال Manage FBA Inventory وهنا أيضا يمكننا اضافة صفحة جديدة يوجد طريقتين يمكن اضافته بشكل يدوي او من خلال ملف csv هنا ايضا manage fba shipment هنا كل ما يتعلق في ادارة الرزم التي شحنتها لمخازن بي fba ورؤية كم عدد المنتجات التي استقبلت وكم عدد المنتجات التي لم تستقبل هل يوجد منتجات التي تضررت هل يوجد مشاكل معينة يمكن رؤيتها في manage fba shipment فهنا كل ما يتعلق في المخزون Pricing هنا كل ما يتعلق في التسعير والمبالغ التي نسعر منتجاتنا يمكن رؤية إذا نحن الأرخص والأقل والسعر التنافسي الأكثر في صفحة المبيعات لمنتجنا وكل ما يتعلق في التسعير يمكن رؤيته هنا من جديد أضافوا إمكانية الأوتومات Pricing يمكننا هنا اداره الاسعار بشكل اوتوماتيكي امازون يسعر المنتجات بالحد الذي نحدده له البند التالي هو اوردرز اوردرز يختص في جميع المبيعات التي تحصل في حسابنا يمكننا مراقبه جميع المبيعات التي حصل في حسابنا لاي سنه لاي فتره نريد يمكن رؤيتها هنا اذا يوجد اي مشكله في بيعه معينه يمكننا الضغط على manage orders ورؤيه جميع المبيعات التي تحصل في حسابنا ومعالجتها ويمكننا استرجاع المال من هنا يمكننا التواصل مع المشترين ايضا من هنا فكل شيء يختص في المبيعات هو في اوردرز ادفرتايزنج جميع الاشياء المختصه في التسويق والاعلان على موقع امازون كتجار هي من خلال ادفرتايزنج سيكون فيديو كامل عن طريقه التسويق الداخلي على موقع امازون لانه يوجد عده إمكانيات تسويق على موقع أمازون إما من خلال برنامج التسويق الداخلي إما من خلال إنشاء كوبونات إما من خلال اللايتنينج ديرز ويوجد عدة طرق تسويق أخرى سيكون شرح مفصل أكثر ستارز هنا يمكننا إنشاء متجر ولكن لكي ننشئ متجر علينا أن نكون ماركة مسجلة أي علينا أن نكون شركة وأن يكون منتجنا لماركة مسجلة فهذا موضوع اكثر متقدم ريبورتس هنا كل ما يتعلق في التقارير من خلال تقارير الدفع من خلال تقارير المخزون الذي لدينا اذا يوجد منتجات التي تضررت يمكن رؤيتها من هنا اذا نريد ان نرى ايضا كم عدد المبيعات التي حصلت في السنه الاخيره من خلال بيزنس ريبورتس يمكننا معرفه ذلك سيلينج كوتش يمكن رؤية عدة تدريبات أمازون يفعلها للتجار كل ما يتعلق في الضريبة طبعا لكل شخص الذي هو موجود من خارج الولايات المتحدة ليس عليه القلق من الضريبة لأنه الضريبة هنا هي فقط للأمريكانيين فريبورتس هنا يتعلق في جميع التقارير بخصوص الدفع بخصوص إدارة مشروعي كل شيء واضح كل شيء مفهوم هنا فيمكن اداره مشروعنا ورؤيه كل شيء بوضوح من خلال ريبورتس برفورمانس هنا نرى اداء الحساب الخاص بنا من صحته ويمكن رؤيه اذا الحساب على خطر ان يكون على حظر خطر حظر عليه او اذا يوجد شكاوى هنا يمكن اداره الفيدباكس الخاصه ل للحساب من هنا اذا يوجد شارج باك اذا اشخاص الذي طلبوا بارجاع المال برفورمانس نوتيفيكيشنز إذا أمازون لنا إشعار مهم ويريد منا شيء معين يمكن رؤيته هنا سلال يونيفرسيتي هنا أيضا نوع من برنامج تعليمي يمكن التعلم عليه والبند التالي هو أب ستور أيضا رابط جديد أمازون حديث أضفوه وهو لموضوع أكثر متقدم بي تو بي الحسابات الجديدة لن يكون لديها هذا الرابط بي تو بي بي تو بي اختصار لبيزنس تو بيزنس وهنا يمكن الاشتراك في برنامج بي تو بي وبيع منتجات بكميات كبيرة لانه يوجد الكثير من المشترين على موقع امازون التي تبحث بشراء منتجات بكميات كبيرة فهنا يمكننا ادارة مشروعنا كبي تو بي بيع منتجات في الجملة وليس بالانفر انتبهوا ايضا هنا بخصوص هذه العلامة اذا رأيتم هذه العلامة معلمة باللون الاحمر ويوجد رقم هنا واحد او اثنين عليكم الضغط على العلامة هذه ورؤية ما هي متطلبات أمازون هذا العلم هو أداء الإشعارات لحسابكم على موقع أمازون إذا معلم باللون الأحمر أي أنه يوجد شيء خطير حصل على حسابكم وعليكم معالجته في الحال إياكم تأجيل ذلك أو الاستهتار في هذا العلم فهذا هو بخصوص الصفحة الرئيسية لموقع أمازون كما لاحظنا البرنامج بسيط وسهل نسبيا ويمكننا إدارة المشروع بشكل كامل من خلاله وسؤال لهذا الفيديو في أي عامل تواجه صعوبة أكثر على برنامج الامازون سيلر سنترل اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع